جی بھائی جان دکان خالی کی ہوئی ہے. اب مزا ہے سیلے لگانے کا آو بھائی جان دکان خالی نہیں کی ہوئی بھائی جان نیا مال آیا میں ہاں جی جانے جان ادھر, ادھر چار پانچ چھ سات ادھر سارا مردانہ جی جی جی جی چیک کرو یہ دیکھو پانچ ادھر پیس ہیں ٹھیک ہے لیڈیز یہ بھی بالکل فری یہ پانچ مردانے چاہے یہ لے لو فری چاہے یہ لے لو ٹھیک ہے اس کے بعد چیک کرو یہ شرٹ ہماری بھائی جان یہ لو صرف دو سو روپئے میں کتنے میں دے دو سو میں دو سو روپئے میں ساڑھے تین گاز کٹنگ ہے تقریباً کھولو ذرا جتنا مرضی وجود بھاری ہوگا بالکل کھلی بنے گی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد دیکھو یہ لو اس کے بعد ہمارے پاس ہے ٹو پیس ٹو پیس دے رہے ہیں کتنے میں صرف پانچ سو روپئے میں یہ لو یہ لو اس میں اس میں کلر تقریباً آپ کو مل جائیں گے دس بارہ پندرہ کلر مل جائیں گے ہاں جی بھائی جان یہ لو سات آٹھ نو دس کلر ہیں اس میں تقریبا اس کو خریدنے کا طریقہ خریدنے کا طریقہ کار آپ ویڈیو پوری واچ کریں ٹھیک ہے آپ کو خود بخود پتا چل جائے گا بھائی جانا چاہیے تھے بھائی جانا ملیں, گے, ضرور ملیں گے یہ چیک کرو ذرا یہ چیک کرو یہ والا دے رہے ہیں. صرف پندرہ سو روپے کی سیل لگائی ہوئی ہے یہ والی چیز دو سوٹ مل جائیں گے آپ کو جو آپ اچھا, رہی اچھا, رہی اچھا, اچھا اچھا سیل والا نہیں لینا یہ نہیں. والا آپ یقین کرو یہ والا سوٹ ایک گاگ میرے پاس آیا پینٹ سو روپے کا لے کے آیا پر ہم یہ ریٹ نہیں دیں گے ذرا چیک کرو اسٹاف چیک کرو اے یہ لو بھائی جان یہ آپ کا ہی اتارا ہے جی مزہ آیا نا اس کے بعد ویڈیو بنا رہے ہو نا لو جی بھائی جان کتنے میں دے رہے ہیں ستائیس میں بھی نہیں پچیس میں بھی نہیں کتنے میں دے رہے ہیں صرف 1350 سو آپس میں ہی بات رکھنی ہے کسی کو نہیں بتانا ٹھیک ہے مزہ آیا کہ نہیں ریٹ کا ٹھیک ہے ایک یہ چیز ہے ایک یہ چیز ہے لو بھائی جان یہ چیک کرو ذرا آپ کے لیے آفرہ آپ کے لیے آفرہ ڈیزائن والا ٹھیک ہے گلام کی مور لگی ہوگی ٹھیک ہے بازار میں ریٹ پچیس بائیسو ہے صرف پندرہ سو روپے میں دے رہے ہیں ایک یہ بھی چیک کرو بھائی جان یہ نزدیک کرو بھائی آپ کیمرا گلام گیا ٹھیک ہے چودہ سو روپے بیس بیس کلر مل جائیں گے اس میں بھی دس بیس کلر مل جائیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد جو لیڈیز مال ہے آپ کو لو بھائی جان سب سے پہلے وائلڈ بٹا چیک کروا لو یہ یہ بالکل نیا مال آیا ہے ریٹ بھی بالکل مناسب ٹھیک ہے یہ فرنٹ بیک سائڈ بازو یہ شلوار کا کپڑا چیک کرو کرو اور وائل کا تو جان دے کتنے میں رہے ہیں یہ بھائی جان ہم صرف دیں گے آپ کو بائیس سو روپے میں کتنے میں صرف بائیس سو روپے میں ہاں سلائی ہوا بھی خراب ہو جائے نا واپسی ٹھیک ہے دھلا بھی سلائی ہوا بھی واپسی اگر خراب ہو جائے ایک یہ چیز ہے یہ دیکھو یہ فرنٹ کتنی ہے یہ لو بھائی جان آپ بھی چیک کرو ذرا ٹھیک ہے لو بھائی جان اس کا دوبٹہ بھی یہ لو بھائی جان اس میں کلر بھی مل جائیں گے آپ کو اس میں ڈیزائن بھی مل جائیں گے آپ کو لو بھائی جان یہ لوگ یہ بھائی جان آپ کو ملے گا صرف پچیسوں پینتیس سو پینتالیس ریٹ کوئی نہیں صرف پچیس روپے میں ملے گا یہ بھی اس میں ملے گا یہ بھی کا یہ لو بھائی جان یہ بھی ڈیزائن اس میں بھی کلر مل جائیں گے کو مختلف کلر ملیں گے مختلف ڈیزائن ملیں گے یہ لو بھائی جان ٹھیک ہے دو ڈیزائن کو دکھا دیا ایک اور ڈیزائن ہے اس میں لو بھائی جان بھائی آپ ایسے کرو یہی ڈیزائن چیک کر لو یہ والا کلر ٹھیک ہے اس میں کلر یہ کتنے میں یہ لو بھائی جان وہ بھائی جان بچوں کے کٹ پیس فری لینے کا کیا طریقہ بھائی جان کوئی بھی سیل والے سوٹ آپ دس سوٹ ہم سے خرید لیں آپ کو سوٹ وہ کٹ پیس فری دے دیں گے چاہے لیڈیز ہاں لیڈیز علیحدہ دیں گے مردانہ علیحدہ دیں گے جون سا مرضی لے لیں ٹھیک ہے ہاں جی ٹو پیس لینے کا بھی یہ بھی حساب ہے اور شرٹ خریدنے کا بھی یہی حساب ہے بہت پیاری چیز آئی ہے اور ریٹ نہیں پوچھنا بس آپ نے ریٹ اس کا نہیں پوچھنا یہ لو بھائی جان ذرا سے چیک کرو پرنٹ چیک کرو کیسے پیارے بنے ہیں شلوار کا کپڑا وہی گارنٹی آپ کو بتاؤ کتنا پیارا اس کا آپ کو مزہ آیا کہ نہیں دبے کا جی جی بڑا اس میں کلر چیک کرو بھائی جان یہ لو جی وردہ کا ایک دو تین چار یلو پانچ छत आठ कलर मिल जायेंगे बैजान एक कलर मैंने खोला है नौ कलर मिल जाएंगे इसमें नो कलर मिलेंगे नो डिजाइन मिलेंगे इसमें बइजान ठीक है ये लो बैजान आपका सूट आपने वो वाला उतरवाया का ये लो ही नहीं भाई लो आप भाई सब देख सकते हैं तो भाई ने मुझे एक सूट गिफ्ट ठीक है और आप भी जब आएंगे इनशाला आप भाई के साथन होगा भाई जान भाई भी आपको कोई ना कोई चीज फ्री देंगे सब्सक्राइब कर दे जी शुक्रिया شکریہ بھائی جان ملتے ہیں آخری ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ